Îmi facă și să-mi facă fără Se vorbire între ele. Doamne, du mele. Să-mi porte sâmbetile. Și să-mi facă și să-mi facă fără Să-mi ia urma la picioare și apa dintre izvoare. Vă dintre ei se să mă vadă păgubită. Să le cer ceva năprumut Li dacă că mi mi-s Și că mă descurc în viață Că la ele nu mă duc. Să le cer, să le cer ceva năprumut Să-mi dea și apoi să râdă Dar ea mai rău le fac ciudă Sunt instea să fac ce-mi ce mi-ar face Să-mi dea și apoi să râdă Dar ea mai rău le fac ciudă Sunt să fac ce-mi place De farme ce mi-ar face M-Celore să știți bine Relele nu trag la mine La un bun cu suflet mare Nu-i stau, nu-i stau farmece în cale Dușmancelor să știți bine remele nu trag la mine La un bun cu suflet mare Nu-i stau, nu-i stau farmece ce nu urma, o să-mi călcați în Și nici la vreun vraci și vestit N-o să-mi atingeți nimic De ceaba mi luați urma, n-o să-mi călcați în Și nici la vreun vraci și vestit N-o să-mi atingeți